Десята навпроти пам'ятника збираються ветерани міліції з іншого боку. Представники різних патріотичних організацій. Під'їжджає самохідний підйомник. На місці чергує поліція. Між присутніми тривають дебати. На місце приїхав начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Юрій Любаров. «Ми своїм колегам, які загинули. – А чому ці ви привелися місця? – Це чекісти. Це... – Яким чекістим? – Оці, які, які є е, е, е, нащадками ФСБ. Написано, не, не в ФСБ. – Чому чекістим? Де за... написали, що Ну, вон, будь-як. – Та про цю Юрій Любаров пояснює, що без відповідних дозволів пам'ятник чіпати не можна. Ми ввратаємося до нього і просимо звернутися до Ткаченка, до міністра культури. Він знімає статус пам'ятки культури і ми його переносимо, цивільно переносимо. Поки присутні обговорювали свої подальші дії, один з учасників викликав патрульних зі скаргою на неправильно припарковану автовежу. Екіпаж наклав на водія штраф. Автовежа поїхала та люди почали розходитись. Конечно, довольны результатом, но, ты, но это правильно сказали. Если его даже приедут там ночью, сынут, это вандализм называется уже. Да. Понимаете? Раз, мы раз, мы привыкли его уберут. Да, мы привыкли, что ломать же не строить. Ну, будемо працювати, підготуваємо листи, які вже готувалися не один раз і писалися 5 років, напишемо ще черговий ради, сподіваємося, що все-таки в місті є українська влада. Я думаю, що це рішення залежить від одної особи, від голови військової адміністрації Кіма, і я сподіваюся ну, на його оперативне вирішення, що цей пам'ятник буде виключений пам'ятник і буде перенесений. Пам'ятник співробітникам міліції, що загинули в період Великої вітчизняної та громадянських воїн. Встановлений у 1976 році за проєктом миколаївського скульптора Юрія Макушина на кошти, що збиралися співробітниками правоохоронних органів міста Миколаєва. Фактично сам монумент, незважаючи на ярко виражену радянську символіку, не пов'язаний з спецслужбами СРСР і в цілому відображений збиральний образ захисника вітчизни, захисника правопорядку, відповідно, у тому символічному ряді, який був актуальний на той час. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаїв.